Yesu alipokuwa njiani kuelekea Yerusalemu alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilea. Alipofika katika kijiji kimoja kilichokuwa na watu kumi wenye ukoma, wakasimama mbali na kupaza sauti wakisema, "Ewe Yesu, bwana mkubwa, uturehemie." Yesu alipowaona akawaambia, Enendeni mkajioneshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja kati yao alipoona amepona, akaamua kurudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifodifodi miguu ni pake. Akamshukuru naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu kwa kunena, hawakutakaswa kutakaswa wale wote kumi, wale kenda wapi Yesu akaendelea kuzungumza Je hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu akamwambia inuka uende zako imani yako imekuokoa Neno hili linatoka kwenye kitabu cha vileya kumi na saba, mstari wa moja na kuendelea ndugu yangu ukitendewa wema basi unatakiwa kurudi na kushukuru na Mwenyezi Mungu anahitaji msifu na kumshukuru kwa yale yote anayotendea Tizama watu hawa kati ya wote waliyoponywa hukoma mmoja ambaye alikuwa naye ni msamalia, alikuwa ni mgeni ndiye alierudi kutoa shukrani zake na kumsifu Mwenyezi Mungu amen tafadhali usisahau kusubscribe ili uweze kupata taarifa nyingine nyingine Amazon ndiyo nyingine nyingine ina zawadi sana na mko. Tube barikiwe.